Серед зруйнованих будів, загублених серед стін Пов через дим, я знову пошуках сил Кожен перший немов злив, на все і то не причин Я зовні та без вітрил, щоб з подихем знову мир Теплий рідний кров, що золой потік Кожен буде своє небо поронитий назавжди Нехай закінчиться для всіх ці сумні часи І вже більше тут не брат, я завітаю до своїх Я не забуду тих стих що впитали ніби Як нам було тоді До часів цих надій я днів та спокій злів Я забув вже коли Прокидали світ сонце, терена без новин Від сходу до заходу Буде мирне небо назавжди Це як заповід Пролоне пісня в кожен тір Що там наперед знають ці частини, небо Вдома син як страшні Чисти небо вдома зим Як страшний сон часи Рідна, не бійся, незабаром я буду Твій син так хоче додому, що не зламати його волю Я навіть не думав тоді, де буду зараз Я живу, щоб почути знов твій голос та бути поруч Але ж настануть ті часи, все стане на місця В нашими знов стане як раніше Домились навіть ті, це задумано Та не забудемо тих, кого вже нема Я завідаю, вже з Відчуваються навіть у самі складні часи чи кожен думився від ці дні Від сходу до заходу буде мир Від сходу до заходу буде мир На небо назавжди це як заповідь Пролунає пісня в кожен двір, що там наперед Знаю ці чистий небо вдома син Як страшні сонці часи Від сходу до заходу буде мир Вжди це як заповід Пролуме пісня в кожен двір Що там наперед Знаю ці чисте небо вдома цим Як страшний сон ці часи Від з воду до загороду mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Як страшний сон ці часи